Miten se meni? Hyvin. Se ylhennys on jo käytännössä mun. Mä oon puhunut sulle niistä onnahduslaudoista. Tää on nyt semmonen. Mä lähetän sut törpälään. Sitä tehtaan toimintaa täytyy vähän tehostaa. Ne luottaa sinuun, oman kylä poika. Ja sieltä on tulossa ihan hyvä mies. Varmaan monille ennestään tuttu. Kaupinpaasi. Se ei kannata. Kannattaa. Nyt enemmän kuin koskaan. Tormailla tehdassa ja ansaat sen lopettamista. Yhdessä me voimme rakentaa törmälästä koko Suomen pääkaupungin. Janne, hei kyllä me sinua äänestetään. Voiko alkaa ottaa. Joo, ottakaa toki. Tässä tulikin nyt kuule lompauskeikka. Älä aina niiden kävellä Joskus työntekijöiden on katsottava peiliin. Myös omistava osapuoli tulisi miettiä oman toimintansa etiikkaa. Meidän tulisi pitää huoli siitä, että vaikeat ajat kestävät yhdessä.